Олег Челюк, голова громадської ради при облдержадміністрації, розповідає, отримав звернення від батьків учнів Хмельницького першого НВО, стурбованих незрозумілою причиною захворювання дітей. Так як висновків ще немає е офіційних, що це, щоб це не розповсюджувалося, щоб якось це припинити, бо це ж може продовжуватись ну, і по іншим закладам, щоб влада приймала якісь дії. Сьогодні ми е написали звернення на голову ОДА, щоб розглянули, взяли під контроль. За його словами, звернень від батьків було багато, більше усних. Та й додає, у письмовій заяві не всі батьки наважилися поставити свої підписи. Я не знаю, може бояться в майбутньому якогось тиску, може бояться я не знаю, я не знаю причини. Директорка Хмельницького департаменту освіти і науки Надія Балабуст говорить, батькам не потрібно приховувати інформацію, бо в департаменті, продовжує його директорка, готові реагувати. Будемо реагувати на кожне з таких звернень, власне, як ми і зробили по НВО-1, тобто одразу після того, як почали поступати масова інформація від батьків, про погане самопочуття дітей, ми одразу звернулися в Держпродспоживслужбу і в лабораторний центр з метою обстеження закладу на виявлення причин. Припинили роботу харчоблоку закладу, і заклад перейшов в дистанційний режим надання освітніх послуг. Мама дошкільняти одного з навчальних закладів Хмельницького, Олена, погодилася розказати телефоном, як почувається її дитина. Ну, Моя дитина себе погано почуває, в неї болить живіт, тошнота, рвота, в садик я її не пускаю. У приватній переписці, принаймні шестеро батьків дітей, які відвідують Хмельницький дошкільний навчальний заклад номер 20 «Білочка», скаржилися на погане самопочуття своїх дітей – нудоту, блювоту, діарею, болі у животі, деякі – на підвищення температури. Та дозволу оприлюднити їхню приватну переписку ми не отримали, а говорити на камеру батьки відмовилися. Директорка закладу Інна Грона розповіла, через карантинні обмеження знімати заклад можна лише зовні та коментує в телефонному режимі. Ця інформація не підтверджується. Сьогодні відвідування воно є, діти є. Звісно, ніхто не відміняє сезонні захворювання. Да, в кожного різні причини, якщо не відвідування, але ніякого спалаху, ніякої паніки в нас в закладі немає. Все під контролем. Надія Балабуст каже, до вечора п'ятниці в департамент скарг чи звернень про масове занедуження дітей в інших навчальних закладах не надходило. Від інших закладів освіти, ні від адміністрації, ні від батьків не поступало масових звернень про випадки, які схожі на симптоми, які в нас виявлені були в НВО-1. Поодинокі випадки є, їх фіксує інфекційна лікарня. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.